Ainda que fixemos unha proposta práctica eh, coa fábrica dos libros sobre como levar a cabo o deseño universal de aprendizaxe na escola podría ser de moitas outras formas, non, non máis que, que un exemplo pero penso que con algúns exemplos eh, prácticos eh, nunha escola real eh, poderemos comprender o mellor A continuación vamos a ver como implementou o CEIP Escola de Papel Pois imos a traballar un rato no proxecto da fábrica dos libros. Así que necesito que me digades o plan de traballo que tedes. De acordo? A ver, por exemplo, por aquí. Ti que vas a facer? Pois eu vou traballar na... na parte de ideas. Vou escribir ideas para... Ah, sei. Vou escribir ideas para personaxes. Bueno, moi ben. Ponte... Ponte a traballar. E ti que vas a facer? Pois eu quero facer un dibuixo eh, Pero un dibuixo de que? Non o sei moi ben Bueno, pois ponte, ponte a pensar sobre que parte podes facer un dibuixo Pero espera un momentinho Tú non estuves xa dibuixando onte? Si sí. Bueno, pois xa sabedes que neste proxecto hai que ir facendo de todo un pouco Así que tens que facer outra cousa Entón vou corregir as faltas de algún texto que estea escrito Vale, pareceme ben, ponte, ponte a traballar neso Vamos por aquí E ti que vas a facer? Pois eu penso que que me apetece escribir Así que vou facer unha descripción do escenario do capítulo 1 Ah, pareceme un. maravilloso, ponte a traballar E ti que vas a facer? Eu vou escribir o capítulo 5 Pero un capítulo inteiro Si, sí. E non será moito traballo para ter preparado para o venres Que é cando revisamos o traballo que temos feito? Mm, non sei A ver, teño unha idea Que che parece se si en lugar de escribir o capítulo enteiro Escribes algúnas ideas do que pode pasar no capítulo? Vale, moi ben Pois pues veña, todo o mundo a traballar Dentro de... Hasta dentro de 10 minutos En 10 minutos vemos como vai a cousa A ver, voy a mirar en el virtual ¿no? el nuevo panel que tenemos de la fábrica de libros. ¿En qué podía trabajar? A ver, a ver, a ver, A ver, podía... Podía... Podía escribir alguna idea. Mmm, pero no tengo muchas ganas. A ver si hay algún sitio que se pudiera hacer algún dibujo. Uff, hay un montón de dibujos. ¡Ah, ya soy! Hay aquí un texto que hay que pasar al ordenador. ¿Cómo fáciles? Ah, que porta máis bonita fixen para o libro oh, Caramba, que mal me saíro máis fotos por mandalar na aula virtual Vou chamar o profe para ver se podo ir á colexo a lavar yo.